ושוב יש לנו כאן מוזניים במשקולות על הקף השמאלית, ומשקולות אחרות על הקף הימנית. והמוזניים שלנו מאוזנים. המשקל הכולל על הקף השמאלית שוה למשקל הכולל על הקף הימנית. והנקרה הזה, במקום לסמן את המשקולות לא ידוע בסימן שאלה, סימנו אותן ב-x, כיוון שכל אחת מהן מסומנות ב-x, אנחנו יודעים שמשקלן שווה. השאלה היא, מהו המשקל הזה? מה המשקל של כל אחת מהמשקולות והמסתוריות הללו? זה רגע. איך אפשר למצוא את משקלה של המשקולות המסתורית? או את הערך של X, את המשקל של כל אחת מאלה. מה אפשר לעשות לאחד הצדדים של המוזנאים, או לשניהם? חישבו זה כמה רגעים. זה עשוי להיות מפתל לומר, אם נשאר, נשאר כאן עם משקולת מסתורית אחת בלבד, והמוזנאים יישארו מאוזנים, משקל המשקולות הזה יהיה שווה, זה בצד ימין, וזה אכן יהיה נכון. על מנת לקבל כאן משקולת מסתורית אחת בלבד, אתם עשויים להציע בואו נסיר מכאן שתי משקולות. נסיר את המשקולת הזאת ואת זאת. כך נשאר כאן עם משקולת אחת בלבד, אבל אם נסיר כאן שתי משקולות, הקף השמאלי תהפוך להיות קלה יותר מהקף הימנית. כך שהקף השמאלי תעלה למעלה והקף הימני תרד למטה. אוקיי, ודאי תגידו עכשיו הבאנו כל מה שעושים בצד שמאל צריך לעשות גם בצד ימין על מנת לשמור על המוזניים מאוזנים. ואולי תציעו להסיר שתי משקולות גם מהגף ימין. אבל גם זו בעיה, כיוון שאיננו יודעים מהי משקלה של המשקולת המסתורית, תוכלו לנסות להסיר 2, אבל כמה המשקולות האלה מייצגות את משקלה של המשקולת השמאלית? אין לנו מושג. דרך אחרת, לשים לב שיש לנו כאן 3 משקולות כאלה, ואם זה בשליש, אם נשאיר כאן שליש מהמשקולות, וגם כאן שליש מהמשקולות, המוזניים יהיו מאוזנים. אם המשקל הכולל כאן שווה למשקל הכולל כאן, אז גם שליש מהמשקל הכולל כאן יהיה שווה לשליש מהמשקל הכולל כאן. כך שנשאיר רק שליש מהמשקלות כאן. זה שקול לכפל בשליש. אם נשאיר כאן שליש נשאר משקולת אחת כזאת בלבד. ואם נשאיר כאן רק שליש נשאר עם לנו תשע משקולות. תחפיל תשע בשליש. שליש כפול תשע זה שלוש. נסירת את אלה ונקבל שליש ממה שהיה לנו בצד ימין. ושליש ממה שהיה לנו בצד שמאל. כך המוזנאים יהיו מאוזנים, כיוון ששארנו שליש מהמשקל הכולל שהוא זהה, וכך אנחנו נשארים עם מסתורית 1 בלבד, עם x1 בלבד, מה שלא יהיה רכו, ויש לנו שלושה קילוגרמים בצד ימין. וכיוון ששמרנו על מוזנאים מאוזנים, אנחנו יכולים להסיק ש שווה 3